Вітаю в епосі смартфонів без роз'єму для навушників. Мене звати Андрій і з вами компанія SoundMag. Любителі якісного звуку діляться на декілька категорій. На тих, хто слухає Bluetooth-навушники, та тих, хто продовжує бути прихильником дротового підключення. І сьогодні поговоримо якраз про пристрої для поціновувачів дротового підключення навушників. На огляд нам потрапило одразу два конкуруючих пристрої – це портативні ЦАПи початкового рівня, а саме Shanling UA1S та Fio K1. Давайте розбиратись, чи є взагалі між ними різниця, оскільки ЦАПи побудовані на дуже схожих за характеристиками чіпах від компанії Sabre. Тож розпочнемо з зовнішнього вигляду. Обидва ЦАПи поставляються у картонних коробках. Всередині, окрім ЦАПа, є перехідник на звичайний USB для підключення до комп'ютера. ЦАП ФІО має ребристий металевий корпус, який виконує функцію радіатора для відведення тепла від чипу. До самого ЦАПу під'єднано Dread Type-C. Також у цього ЦАПа є версія Lightning для підключення до iPhone. Хоча, як на мене, було б непогано мати одну версію з додатковим перехідником Type-C на Lightning, для того, щоб була можливість підключитись як до MacBook по Type-C, так і до iPhone. Тепер подивимось на Шанлінг. Він має більш приємний на дотик корпус, як на мою думку, оскільки не такий гострий та кутуватий. Та сам дріт для під'єднання телефону Type-C на Type-C, котрий не впаєний в корпус, а підключається окремо. Таке рішення мені більше подобається, оскільки при виході кабеля з ладу можна просто взяти інший, бо навіть міняти кабель Type-C на Lightning, якщо бажаєте мати обидва типи підключень. І аналогічно до FIO в комплекті є перехідник Type-C на звичайний USB для підключення до комп'ютера. Стосовно чіпів, на яких побудовані ЦАПи, то це бративі Sabre, а саме ES9281AC Pro у FIO топовий портативний ЦАП на момент виходу пристрою, та ES9219C у ShamMingro. Обидва підтримують докодування усіх форматів є підтримка DSD та MQA. Глибше в технічні характеристики кожного з чіпів я вдаватись не буду. Кому будуть цікаві графіки шумів та коефіцієнти нелінійних спотворень, їх можна знайти на просторах інтернету. А по чим якісного звуку більше цікаво, як ці ЦАПи грають, та з якими навушниками і під які жанри музики вибрати той чи інший. Також кожний з ЦАПів без складнощів підключається як до смартфону, та відображається як ЦАП зі своєю назвою, коли використовує стрімний сервіс Tidal. Та комп'ютер сам підтягує драйвер при підключенні ЦАПа по USB до ноута, тому ніяких складнощів не буде при підключенні до комп'ютера. Хоча за Windows 7 нічого сказати не можна. Перше, що помітно, то це гучність. Рівень гучності у FIO на відсотків 10-12 буде вищим при одному й тому ж положенні рівня гучності на смартфоні. Сам характер звуку, який дають цапи, можна назвати лінійним та чимось навіть видатним на свою вартість. Бо ще рік тому в цьому бюджеті було складно отримати щось подібного рівня. Характер звуку можна описати як плавний, чистий та досить лінійний. Об'єм та контроль басу досить хороші, відчувається глибина та швидкість під прислуховуванню рок- та поп-жанрів. Але якщо слухати дез метал та метал-кор, то цапи відверто не витягують і просто буде каша, тому треба буде дивитись на більш потужні старші моделі. Що стосується середнього діапазону, то цапи почали більше відрізнятися. Спочатку мені здалося, що К1 має чудову деталізацію та класну роздільну здатність щодо конкурентів. Наче і ширина непогана, і навіть у висоту та глибину формує сцену. Але коли почав слухати Шанлінг, то одразу стало помітно, що він, по-перше, грає ширше, а по-друге, він виявився більш натуральним. Ось слухаєш щось вокальне на Фіо після Шанлінга і розумієш, що звук брудніший і якось не чіпляє за душу, як те робить Шанлінг. Мабуть, ця надмірна потужність у Фіо грає не на руку йому. Чесно кажучи, Шанлінг приємніше слухати. Щось вони там в звуці розуміють. Поверхнім частотам, на диво, Фіо уникає занадто яскравої подачі, яка їм притаманна. Зайвих сибілянтів виявлено не було як у Фіо, так і у Шанлінга. Але все ж таки, на більше ніж середній гучності Фіо грає мильніше та менш розбірливо в порівнянні з Шанлінгом. Нагадаю, що не на дорогих динамічних навушниках, де є певний дефіцит деталей, та сцена сама по собі будується завужено. Fio може бути трохи цікавішим, тим що ліпше буде прокачувати динамік. Але якщо у вас гібриди, то мій досвід прослуховань показує, що в такому випадку краще розглядати Shanling. Але, звичайно, остаточний вибір за вами, а я надаю лише рекомендацію. До кожного з ЦАПів можна підключати навушники більш високої цінової категорії. Скажімо, двічі, навіть втричі дорожчі. Але ще більш дорогі вже не будуть розкривати свій потенціал. Тому витрачайте гроші з розуму. Звичайно, до цих ЦАПів можна підключати і великі півнорозмірні навушники. Грають вони відносно терпимо. Рівень гучності достатній для комфортного прослуховування, але динамічного діапазону не вистачає. Тому, якщо у вас є великі навушники і ви бажаєте прикупити до них ЦАП, то варто розглядати більш потужні моделі. Підводячи висновки, на сьогоднішній день ці два портативних ЦАПи можна назвати ідеальними альтернативами старому iBus DC05 у яких більша потужність та більша точність. Як на мене, Shanling показав себе краще в сукупності різних параметрів в порівнянні з FIO. Проте остаточний вибір за вами. І все вище сказане суто моя думка. Тому запрошую послухати та порівняти ці ЦАПи власними вухами в аудіосалонах SoundMag в Києві, Дніпрі, Одесі та Івано-Франківську. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть у коментарях, з якими портативними цапами слухаєте музику ви.